radniku se može isplaćivati umesto zamena za markicu, gde se, kako se zove, gde se recimo pokrivaju uh, troškovi dolaska i povratka na radno mesto, <kuh> može mu se isplaćivati naknada za korišćenje sobstvenog vozila za dolazak i povratak na posao i, i to. Ovo, što znači, neće više biti markica, nego će sada biti troškovi vezani za korišćenje svog sobstvenog automobila, ali za dolazak i povratak sa ponosa posla. Zato, Postoji neoporeziviji limit koji je oko nešto 8000 dinara mesečno, sve nakon toga biće potrebno platiti i uh, poreze, uh, biće potrebno platiti porez, ne i doprinos se samo porez. A ukoliko radnik koristi svoje voz, vozilo u službene svrhe, to je potpuno odvojeno od ovoga. Dakle, kor, uh, radnik kada koristi sobstveno vozilo da bi došao na posao i vratio se na posao je jedan način obračuna, a radnik kada se svojim vozilom vozika u ime firme, završavajući poslove firme, je potpuno druga či avrečno.